Вітаю! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наш гість – начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. Максим Петрович, я вас вітаю. Доброго дня. Ради вас бачити. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко в умовах воєнного часу вдалося переформувати заклади охорони здоров'я області? Ну, скажімо так, заклади охорони здоров'я завжди були готові до прийому поранених. Найбільший досвід стосовно вогнепальних поранень чи осколкових поранень був і є у лікарні швидкої медичної допомоги, тому що і вогнепальне поранення і в мирний час направлялися на лікування до лікарні швидкої медичної допомоги. А переформатувалися за одну ніч, коли за одну ніч? За одну ніч, коли прилетіли ці е, ракети, коли роздались вибухи і всі зрозуміли, що те, чого ми боялися, так і настало. Тому всі лікарні зараз працюють на, не тільки на цивільних, а і на прийом е, військових і поранених цивільних від вибухів. Ось ви сказали, що лікарня швидкої медичної допомоги завжди була готова для прийому поранених. Втім, решта... Вони ж не були готові до цього, але, як ви сказали, за одну ніч переформувались. Як а, ну, це вдалося? Ну, вдалось? дивіться, а, вони а, у них був менший досвід в лікуванні вогнепальних поранень, ніж в лікарні швидкої медичної допомоги. Але і хірурги, і анестезіологи, і травматологи є і в інших лікарнях, і вони мають досвід лікування як первичної хірургічної обробки рани, так і якихось травм при надзвичайних ситуаціях, при обрушеннях будівель, при автомобільних аваріях. Тому досвід є. В перші тижні, коли поступали поранені, наші лікарі з того досвіду, якщо це були молоді лікарі. І зараз досвід, який є у наших лікарів, йому позаздрять інші країни, навіть військові лікарі. Максим Петровичу, на вашу думку, які були найкритичніші дні під час війни для медиків, я маю на увазі? Для медиків найкритичніші, я б сказав, що, ну, по-перше, це психо це перший день, коли почалась війна, тому що ніхто не хотів це вірити, і я би виділив два, два дні, це коли у нас були вуличні бої, коли в лікарні швидкої медичної допомоги було доставлено за одну годину близько 70, 70 поранених. І те, що ми зробили е, прийомне відділення з заїздом на дві е, автівки і ви бачили кадри, як автівка під'їжджає, забирають пораненого, наступно під'їжджає, це було дуже вчасно, я розмовляв з головним лікарем, е, ну, якби ми не зробили цього відділення, то, можливо, е, якісь солдати могли б і загинути. І другий э, день – це тоді, коли був обстріл з системою э, «Смерч», «Град», я не розбираюся в цьому, площаді площаді Перемоги та э, наших лікарень – це обласна дитяча, онкологія і станція екстреної медичної допомоги. Тоді э, було э, за 5 хвилин, 66 і 67 поранених, але їх вже розвезли по всім лікарням, для того, щоб зменшити навантаження на швидку допомогу. Надходження поранених може статися у будь-яку мить. І кількість їх зовсім невідома. Чи готові наші медичні заклади до навантаженості і для того, щоб дуже швидко надавати їм допомогу, чи є у в повному обсязі кров і таке інше. І кров, і медикаменти є в повному обсязі. Але якщо в мірний час у нас в лікарнях, які не надають ургентну медичну допомогу, була тільки одна бригада, яка чергувала на ніч, то зараз ці бригади вони посилені. Обов'язково в бригаді, яка чергує, повинен бути хірург чи травматолог. І всі медики готові приймати хворих, готові лікувати. Незважаючи на те, б, о, чи це велика кількість, чи ні? У ну, кожній лікарні є своя потужність. Так. А, так, якщо, а... Тобто є взаємодія між лікарнями, так? Звісно, є взаємодія, а, є ласка, диспетчер екстреної медичної допомоги, а, який, а, коли приїжджає Бачить, пацієнт, пораненого, ніяк не від пацієнтів до поранених, бачить пацієнта, яка у нього травма, чи це травма кінцівки, чи це травма черевної порожнини, чи це травма грудної порожнини, то він вже звертається на пульт і йому кажуть, яка лікарня готова прийняти. І туди везуть. А якщо привозять військові поранені і без бригади екстреної медичної допомоги, то в лікарні швидкої допомоги відбувається сортування цих пацієнтів. Якщо вони можуть оказати допомогу і у них вільні операційні, то вони оперують. Якщо там потребує якось, наприклад, мікрохірургічної операції, то вони перевозять там четверту лікарню, в онкологічний диспансер, в обласну лікарню. Тобто ми взаємодіємо як єдиний організм для того, щоб не було перенавантаження лікарні і ці ранені не чекали своєї операції. Операцію треба робити вчасно. Це залог на успіх. Тобто, не можна говорити, що, наприклад, швидка медична допомога, лікарня швидкої медичної допомоги, вона зазнає найбільшої завантаженості, так? А вона, вона найбільш завантажена так. серед усіх, це моя думка, але е, точ, також приймає навантаження і третя міська лікарня, і п'ята міська лікарня, в залежності від того, звідки везуть хворого, і яка лікарня ближче, туди, туди хворого і повезуть, для того, щоб раніше надати медичну допомогу. І я вважаю, що за останній час найбільше завантаження в нашій баштанській лікарні, тому що вона ближче до зони конфлікту і туди везуть дуже велику кількість пораненостей. А чи вистачає в, в баштанській лікарні лікарів, обладнання, крові? А, вистачає і лікарів, і обладнання, і крові. Ми, питали, ми намагалися а, збільшити потужність цієї лікарні а, шляхом а, скажімо, командування туди хірургів чи травматологів, але на теперішній час вони справляються з тим навантаженням, незважаючи на те, що туди частина лікарні була розрушена. Максим Петрович, ви вже сказали, що медичні заклади області і міста підверглись обстрілам і зазнали, зазнали пошкоджень. Так, 11 березня обласний онкологічний диспансер «Офтальмологія», 4 квітня – обласна дитяча лікарня, 19 квітня – частково зруйнована будівля комунального неприбуткового підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» тощо. Скажіть, доб... будь ласка, давай. Я так. б добавив, що а, ви, ви не перерахували всі лікарні. Не всі. Будь тому, ласка, тому що дайте. було ще саме перша, яка постраждала, це була третя міська лікарня. Потім а, я пам'ятаю, як бомба прилетіла до п'ятої міської лікарні, у яких на утро було вибито більше трьохсот вікон а, та дверей. Також за один день, коли. А, ви сказали, обласна дитяча. Ще були е, прильоти до центру екстреної медичної допомоги, де зірвалася е, та граната біля машини нової з швидкої допомоги. Також був обстріляний обласний обласна клінічна лікарня, обласний будинок дитини і е, лабораторний центр. Це було за один день. Вони як. Відпрацювали по всім лікарняним закладам. Тобто можна сказати, що всі медичні заклади міста підверглись обстрілам? Так, майже всі. А чи визначено обсяг збитків майже. медичної інфраструктури? А, дивіться, ми е, ці е, збитки фіксуємо, ми їх передаємо до Міністерства охорони здоров'я. По, е, по кожному пошкодженню складаються акти і вже... Е, з часом ми будемо обраховувати, яка, яка шкода була заподіяна нашим лікарням в фінансовому еквіваленті. Поки ми можемо сказати кількості окон на розрушених стінах чи потрощеному обладнанню. А більш ретельно вже це починаємо? Більш ретельно це пізніше, тому що е, це немає можливості і прорахувати. І поки, поки що ми тільки фіксуємо. Скажіть, будь ласка, Максим Петрович, яка благодійна допомога надається і була надана за 70 днів війни саме медичним закладам? Ну, я б розділи цю благодійну допомогу на різні рівні. Так, Боли, коли у нас були пошкоджені вікна, то наші миколаївці вони відгукнулись, приїхали, хто ще міг, і «Червоний крест», і інші організації, вони за, закривали ці окна, вони брали ці лісти там, ДСП, фаніра і допомагали. допомагали. Також, Наші миколаївці допомагають не тільки там ліками, е, якими з грошима, а й перевозкою е, пацієнтів е, між лікарнями і досвід самі везуть, так і самі Везуть, везуть. Е, це одне. Е, також е, вони годують медичних працівників, е, які на волонтери. Свій. Волонтери годують, е, хоча е, зараз кількість. Е, Ранених і хворих зменшилось, і навантаження не таке, як було в мирний час, але це дуже приємно. А волонтери, які є вже інших типів, це і місцеві громадські організації, це і міжнародні організації. Ми отримували... Різну допомогу – і медикаменти, і медичне обладнання, і швидкі допомоги. продовжуємо їх отримувати. А, також ми передаємо частину а, то, той, той благодійної допомоги до мешканців Херсонської області, якщо є така можливість. А, і інше ще від допомоги: це коли до нас звертаються представники а, лікарі а, з інших держав. А, у нас працювали лікарі бригада лікарів з Америки. У нас працювали французи. А, є парамедики, які хочуть допомогти. А, є інші організації, про які я а, зараз навіть може не, не, не пам'ятаю, але а, це були як руки, які допомагали. Ви сказали, що були, а зараз залишаються ще а, знаєте, міжнародні лікарі? Так. А, є пропит, є тому, що вони хочуть приїхати сюди попрацювати, але за ці дні а, я розмовляв із Віктором Кириличем Ляшко, а, і ми обсуждали стосовно іностранних лікарів, і вони попрацювали в Миколаївській області, в Одеській, в Луганській, в Донецькій, в Запорізькій. І вони оцінили е, наш професіоналізм наших хірургів, наших анестезіологів, наших медичних працівників і сказали, що на теперішній час їм немає такої роботи, на яку вони е, надіялись. Е, вони е, приїжджають люди, які мають е, досвід військових дій в там, Лівії, Сирії, Афганістані. Але а, у нас не зруйнована інфраструктура. Вони привикли працювати в пустелі, де немає лікарні, тому вони там, приїхали до пораненого, його там, кудись відвезли в палатки, прооперували. Але у нас є лікарні. Всі лікарні працюють. У нас є біля 80 машин швидкої медичної допомоги з медичними працівниками. І тому ці одна-дві машини, вони просто не мають такої точки для того, щоб загрузить їх повністю. Тобто, наші лікарі впоручи? Наші лікарі показали себе дуже з високого рівня. Максим Петрович, а скажіть, будь ласка, як працюють медичні працівники і взагалі медичні заклади на окупованих територіях? Чи є з ними зв'язок? Як ви з ними зв'язуєтесь? Чи потребують вони якоїсь допомоги? Ви, якщо розмовляти про Миколаївську область, то це Снігрівська лікарня. Я іноді отримую з ними зв'язок там раз в тиждень, там в тиждень чи там два рази в тиждень, але у них є проблема з інтернет-з'єднанням і з, з мобільним зв'язком, тому бути на постійному зв'язку немає можливості. Але ми передаємо, по, якщо орки пропускають наші гуманітарні грузи, то ми передаємо туди медикаменти. Я знаю, що лікарня працює. І я знаю, що вона виплатила заробітну плату за, апріль, за квіт. У гривнях? У гривнях. Вона а... була над числами. А чи виникають сьогодні проблеми із забезпеченням медичними кадрами? Так, є проблеми з медичними кадрами, як ви розумієте, що е, виїжджає багато е, і середнього медичного персоналу, і лікарів. Е, в більшості це жінки, які хвилюються за свою, своє життя і ді, своїх е, дітей, але е, я там, за день буваю в двох-трьох лі, двох, лікарнях і ні е, одна лікарня не скоротила своєї діяльності. Якщо там, під час військового стану ми там не планували там, планові операції спочатку чи якісь планову госпіталізацію, то ці лікарні були переформатовані на лікування тих тимчасово переміщених осіб, які потребують медичної допомоги. Тобто всі лікарні працюють, навіть наша любима водолічебниця працює, Хоча не працювали з вони войны майже три неділі, але зараз працюють. Максим Бутарович, а у фахівцях яких спеціальностей зараз дуже не вистачає? А, ви знаєте, війна збільшує кількість хірургічної, травматологічної, нейрохірургічної патології. Але інші хвороби нікуди не діваються. А Іноді, іноді, наоборот, загострюються. Війна все-таки приводить до кишечних інфекцій, до респіраторних інфекцій. Так, да, у нас різко знизився рівень захворюваності на COVID-19, але він є. От за вчорашній день було 67 нових випадків COVID-19. Тому всі працівники нужні. Вони обов'язково повинні працювати. Але збільшилась кількість. Це травматологічна патологія, це хірургічні операції на м'яких тканях, на брюшної, черевної порожненні та тракальні. І нейрохірургічні, тому що осколки попадають. А щодо пацієнтів з важкими діагнозами, чи вдалося вам івоюкувати дітей онкохворих? — Чи вони перебувають все одне у дитячій обласній Ще на початку війни у нас було багато нарад з МОЗом, і так як ми були ще тоді прифронтовими, то ми евакуювали, по-моєму, 8 дітей на онкологічні захворювання. Багато людей приймало участь в цьому, і зараз є програми, ми можемо відправляти цих людей через Міністерство охорони здоров'я для лікування за кордон разом з батьками, також онкологічна патологія, яка там недолікована, в результаті вони чи був перерив, чи потребує дуже складної операції ми можемо відправляти їх там, до Одеси, а далі на потягу медичному відправляти за лікування за кордоном. Скажу, що за період війни навіть один мешканець Миколаєва отримав трансплантацію нирки. Навіть так. А скажіть, будь ласка, як забезпечується лікування хворих на гемодіалізі? Ви ж не а, залишили без уваги цих ні. хворих? Гемодіаліз працює. Спочатку війни, коли були бойові дії біля Києва, у нас була прям спецоперація стосовно доставки сюди розходних матеріалів для гемодіаліза, але вони доставлені, вони працюють. Ми евакуювали 18 людей, які отримували діаліз в Баштанській лікарні, за дві неділі до того, як туди прилетіла ракета до Кропивницького, і далі вони там розподілилися. А так все працюють, навіть незважаючи на, на проблеми з водою. На проблеми з водою дуже велика проблема, звичайно. А як відбувається забезпечення інсуліном? У нас була проблема з початку війни, ви пам'ятаєте, коли він закінчився? Інсулін і альтірексин. Тоді ми, ну по-перше, у нас є декілька істочників джерел постав постачання медикаментів. Це волонтери, це держзакупівля і це закупівля через аптечну сеть. Тоді не було і в аптечної сіті, тому наші мешканці не могли купити. Спочатку помогли волонтери, а потім була держзакупівля великої кількості інсуліна. І, як ви бачите, в теперішній час такого питання з інсуліном чи ельтероксіном немає. Так що на теперішній час все є, є запаси. Будемо жити далі. Щодо сімейних лікарів, ви сказали, що дуже багато лікарів все ж таки Залишають країну і більшість з них жінок. Сімейні лікарі це більшість жінок. Як тут які справи? Ну не, не всі залишають Україну. Всі е, лікарні працюють. Якщо е, але не вистачає сьогодні сім, якщо сімейний лікарі. лікар виїхав, так да, чи він знаходиться в е, зв'язку, е, То е, той пацієнт, який заключив з ним договором, він може звернутися до адміністрації лікарні. І будь-який е, сімейний лікар, який є в наявності, буде виконувати його функції. А середнього медичного персоналу вистачає? Ну, нам завжди не вистачало середнього медичного персоналу, тому що це саме персонал, на який е, лікує більше іноді, навіть ніж доктора, тому що доктора там зробили операцію, назначили лікування, а інша робота лежить на ньому. Так, виїжджають люди, але вже є волна е, хвиля тих людей, які виїхали, подипосиділи на Західній Україні, що там немає їм що робити, і повернулись назад. Е, коли є обстріл міста. То на наступний день там звільняється, як там 5-6 сестричок, але через 2-3 неділі вони повертаються. І ще одне: у нас зменшилась кількість самих пацієнтів, тому в тих лікарнях, які. Скажем так, які працюють, ми пооб'єднали відділення, і не треба держати пост з трьома медсестрами раді одного двох пацієнтів, які лежать лежать в цьому відділенні. Тому ми укрупнили відділення, і це потребує чуть менше медичного персоналу. Спасибі вам. Це було ексклюзивне інтерв'ю. І нашим гостем був начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. На все добре.